عشبول الجمر واشعلوا الرايحة عوش اللو البيوت وقوة في عفي عرس بنت الفخر والشان مروش عيل الرايحه مهنوها باجبل لياليها <تصفيق> سبحان من زالها سبحان الحسن وازن معطيها الحسن والزين معطيها معروفه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أرشوها بالورد بأ والرايحه وقولوا عسى الله يهنيه <تصفيق> لي احضر <سؤال> الحسن والزين <زيلم> معطيها <سؤال> <سؤال> الحسن والزين وزينب اعطيه ع الحسن والحسن